السلام عليكم مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا انشوف المتابعين اليوم مشاهدي الاعزاء في السوق تحياتي لكم آه الخير تبارك الله على الله يبارك يا ربي 25 الشهر مشاهدي الاعزاء بارك الله يا ربي. ####أشكاين كاين الله السوق والله بارك الله فقط يا غير كسي حليبه حتى لا لا الحليب والله الا جديد جديد ناضي شحال عطاوك انا 26 26 لا الله الحليب صحتك اليوم شد وهذا الجديد هذا 24 يقول يبوان داكشي كاين تحية والله العظيم بصحتك خويا الحبيب الله يحفظك اليوم الله آه. يبارك فيك الماعز مشاهدين الله يزاد خصو المأز مدينه السماره أو عند خصها تبارك الله راه كاين كميه راه كاين ثاني شي حاجه في الحوش خير موجود تبارك الله خصها سي النمره الناس كيسولوا على النمره ديالك طيب طيب صفر 61 زيد 74 زيد 78 89 صافي هذه هي دي النمره ديال الخاصه اللي خاصة المعز يتصل به شحال موعد تسولني على المعز كيسول على المعز المهم المعز طيب. آه طيب اللي خاصة شي حاجه يتصل يتصل بالخاصه راه كاين كاين المعز راه باقي المعز واخا في الحوش هذا غا الله يرحم لك الوالدين اللي خاصه شي حاجه يتصل بالخاصي خير شحال داير هذا الخاصي دابا هذا غيعطيونا شي شويه جمله 20000 ريال راه تبارك الله يربا الا ليهم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 صالح صافي وشحال عطيتها مصطفى وشحال هاد الراجل هاد الجمعزات واش هادو عيشة 14 15 هذاك اللي من لهيه، هزاع هزاع، هزاع هزاع، هزاع هزاع، هزاع هزاع الله يحفظك الله يحفظك الوليدات الله يبارك فيك هذه الخاتيمه مزوبه بخيه تعطانا 44 بجوج بجوج بارك الله عليكم حوليات صغار هذا حروفات سرديات لسه كيخريفوا الجويد كنرجع انا في تحيه المسيد الله عز وجل و معكم اثمنه المواشي من مدينه السمارة اليوم 25 جوج 2023 تحيه للمشاهدين جميعا النيما ما ربحتيش عمور وريتك حتى انت ملي ما ربحتيش حتى في فرنسا ملي ما ربحتيش والله هنا انت انا فهمت بغيتي شريتي معندهم هادشي هاد الولاد 24 فيهم 12 12 التليفون طار شوف شوف بارك الله الفم حسام ديال جارتك السلام عليكم دخل لي الله ما شحال كطلب هنا كيطلبوا 25 جوج بارك الله لا الله يخليك ويوب لا ذاك شيء لا شيء الله تلينا الخير الخير الله جوج ورايجا كل الله 15 اللي بارك الله دار للمشاهد شكرا للمشاهد شكرا هذا دارة الحرة ذا هذا تبارك الله الميلة تبارك الله حكت ايه يا أنت السوق يا واش دايره في الشاورو اش دايره في طلع, طلع الجمهور شاورك انا اي قلت لك شاور ما دايره فيهم طلع طلع الجمهور يعني ها, ها ها العرب انت <العربين> ايه لما عندنا عندك شويه هذا بعتها بواحد وعشرين. أنت لك. عيان عيان يا زين الصباح علاش انت كتجرني؟ علاش واحد وراه عطيه 20 في في الأول 21 نعطيه 22 حيد. انا على هو راه الهضره في راسه كلشي في الله يسخرك شوف بصحة عبد الرحمن. الله يسخرك. من هنا مشاهدي الأعزاء كينتهي الفيديو ختموه عند هذا اللهم بارك يا ربي وإلى فيديو قادم تحية لكم مشاهدي الأعزاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله اه جديد. لا. جديد. ####أجدي أسي الحبيب هو هداك صحتك صحتك خوي لبيب... <تصفيق>